Над Миколаївщиною вночі 9 березня підрозділи протиповітряної оборони збили 9 російських ракет різного типу. Перерозподіл 501 мільйона гривень та прийняття програми часткової компенсації за ремонт водомереж в Миколаєві відбулася сесія міської ради. День народження символу української свободи Тараса Шевченка відзначили в Миколаєві. За інформацією повітряного командування Південь, вночі 9 березня підрозділи протиповітряної оборони над Миколаївщиною знищили 9 ракет різного типу. Цієї ночі окупанти завдали масованого ракетного удару по об'єктах критичної інфраструктури в Україні. Пуски виконували з літаків, стратегічної дальньої авіації, винищувачів та кораблів носіїв ракет типу «Калібр» з Чорного моря. Загалом противник зробив 81 залп по об'єктах в Україні. Крім того, застосовував безпілотники «Шахіт» спущених снарядів ракети Кінджал та С-300 їх українська ППО збивати не може противник під час цього обстрілу атакував з трьох напрямків півдня Сходу та півночі запускав ракети з трьох морів Каспія Балтики та Чорного про це під час брифінгу в укренформі розповів речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат 48 криватих ракет, а це калібр Х101, Х555, знищено 34 ракети. Це ті ракети, які протиповітряна оборона здатна збивати, ті засоби, які в нас на озброні, здатні збивати саме криваті ракети. Ну, от, власне, маємо показник із 48 знищено 34 далі ж ракети Х-31 Б також Х-59 це теж можна їх в залік так би мовити знешкоджених бо не долетіли вони до своїх цілей тому що було організовано певні заходи із протидії ці ракети запускали з літаків Су-35 з південного напрямку мета мабуть атака нашої протиповітряної оборони наших зенітних ракетних систем чи радіотехнічних військ Ну так само ракети Х-22 знаємо що носять їх літаки Ту-22М3 дальньої авіації саме ці літаки запускали ракети Х-22 з, з південного та з північного напрямку от маємо таку масову ракету атаку додаємо щодо ще 8 шахедів, 4 з яких знищено і Особливість цієї ракети, цієї атаки – це, зрозуміло, застосування кінжалу. Миколаївська обласна військова адміністрація повідомляє, протягом доби російська армія кілька разів обстрілювала Учаківську громаду. 8 березня о 12 та 14 тривали мінометні обстріли міста, влучали по акваторії. Поранених та загиблих внаслідок цієї атаки немає. Нарешті території області, за даними військової адміністрації, обстрілів не зафіксовано. Депутати Миколаївської міської ради перерозподілили 501 мільйон вільних залишків. Про це стало відомо 9 березня під час проведення чергової сесії. Директорка департаменту фінансів Віра Святелек розповіла, куди планується витрачати гроші. Так, однакові суми підуть на придбання житла для військовослужбовців та в якості субвенції для військових частин. Ще частину грошей витрачатимуть на підтримку комунального підприємства «Миколаївводоканал», погашення кредиторської заборгованості. А також з міського бюджету 21 мільйон гривень піде до обласного бюджету як субвенція. Їх перерахують до управління капітального будівництва для створення проекту кошторисної документації, в подальшому ремонту водопровідних мереж, пошкоджених через військові дії та солону воду з лиманом. Начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім пояснив, що така процедура прискорить процес та надходження субвенцій з державного бюджету, а по завершенні робіт відновлення мережі передадуть на баланс міста, сказав Віталій Кім. За перерозподіл грошей проголосували 35 депутатів проти – нуль. Рішення прийнято. В Миколаєві прийняли програму часткової компенсації за заміну мереж водопостачання у багатоквартирних будинках. Під час сесії міської ради за це проголосували 29 депутатів. Троє утримались, один проти. Олена Касельова запропонувала перенести голосування стосовно цього рішення, але її пропозиція не набрала необхідної кількості голосів підтримки. Програма пропонує... Департамент житлово-комунального господарства. Вона розрахована на два роки і передбачає часткове відшкодування ремонтів мереж водопостачання у багатоповерхових будинках. Компенсацію зможуть отримати УСББ та управляючі компанії міста. Вона складає 50% від загальної вартості робіт, але не більше 150 тисяч гривень. Начальник управління житлово-комунального господарства Володимир Ніколайчук під час засідання профільної комісії непередодній сесії розповів, яким чином вились розрахунки. Суму 150 тисяч орієнтовно говорить Ніколайчук. За основу взяли 97 кошторисів, які представники УСББ та управляючих компаній розробляли для своїх потреб. Вони коливаються від 80 до 400 тисяч гривень, в залежності від типу та розміру будинку. Станом на 9 березня управління отримали більше 50 заявок на подібні ремонти, а загалом по місту потребують відновлення мереж 1800 багатоквартирних будинків, сказав Володимир Ніколайчук. В Миколаєві 9 березня місцеві жителі вшанували пам'ять українського поета Тараса Шевченка з нагоди 209-ї річниці від дня його народження. 12 людей зібрались в парку, названому на честь Кобзаря, поклали квіти та у форматі вільного мікрофону ділилися думками про відомого українця. Шевченкові рядки на всі часи, слова пророчі і висококрилі, вони – це шлях до справжньої мети, це шлях свободи, до якої йти, а перед нею – Вороги безсилі. Борітеся, поборете. Для мене самого дитинства Кобзар Шевченка, як і Біблія, це те святе, що нас єднає з нашими батьками, з козацькою славою України. Патріоти Миколаївщини, члени народного руху, традиційно, починаючи з 90-х років, приходять сюди, до пам'ятника Шевченка, щоб вшановувати свого пророка і генія. Не переривалася традиція ні на рік. Щороку ми приходимо, збираємося, збираємося через соціальні мережі. Наталя Панашій розповідає, у будівлю сільської ради снаряд влучив серед ночі. Внаслідок обстрілу повністю зруйновано кабінет старости. Перший раз сюди прильот під нашу сільську раду був 2 квітня, а вже з 7 на 8 в ніч. Її попав, пряме попадання було в мій кабінет прийомно і ми залишилися без робочого місця. От, вже на цей час деякі дівчата з колективу, з дітками, поїхали в Одесь, на Одещину. Нас тут залишилося троє людей – водій, я і соцпрацівник. От на... ну, так от ми зустріли самі страшні періоди війни. Коли прийшла і побачила її в тому жахливому стані, то ох, я не знала, що нам робити, з чого починати. Два тижні сиділи просто на лавах на цих скам'яках, на площадках, а потім ми перейшли у гараж і в таке, напів таке зруйноване приміщення, підлатали його і віжи, працювали там. За словами старости, територію обстрілювали 260 разів. За цей період загинуло 11 цивільних жителів громади. З квітня почалися касетні обстріли нашої території. І саме уламками касет були відбиті кінцівки. І люди просто стекли крові, бо доступу до них помогти просто не було. Гатили так, що ми не знали, в який час, в яке місто воно і прилетить. Тому люди за годину-півтори просто помирали. Від 24 лютого 2022 року Наталя Панашій не покидала громаду, допомагала, підтримувала людей, які залишилися в селах. Було й полювання, були й погрози, були і смски, і на Вайбер було написано, що. Е ми готові з вами співпрацювати. Це я так розумію, з Херсонської області, коли вона була під окупацією, видать, хтось співпрацював з орками і вони присилали. Але я всю цю інформацію своєчасно передавала в ті служби, які відпрацьовують, От, деяких вдалося знайти. Станом на 9 березня 2023 року на території стало спокійніше, тому прийняли рішення відбудовувати приміщення. Частину будівельних матеріалів надала Галицинівська територіальна громада, де ще волонтери. Наталія Панашій говорить, кабінет буде таким, як до повномасштабного вторгнення. Я знаю, що він у мене буде зелений, такий, який був до війни. Наразі квіті вже багато люди подарували, мої 123 загинуло із них Більше сотні загинуло, залишилися там декілька кактусів, які ми врятували. Плануємо замінити повністю весь дах, зробимо фасад трошки другий. От, ну, навіть прапор ми поставили так, щоб було видно їм аж на ту сторону, на Кінбур, щоб вони бачили, що ми тут Україна, це наша територія. Ніна Булах, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаївщина. Десять років тому у власному будинку Ольга разом з чоловіком Юрієм власними силами облаштували притулок для тварин. Побудували будинки та вольєри, місця для вигулу собак тощо. Почалося все із одного кота Семена Марковича. Ми знайшли його маленьким котенком місячним, Нашла його наша собака, ось тут на річці. Ми пішли гуляти. От. «Дай, Семка, я тебе люблю». Ми його маленьким котенком. Принесли, оставили, дуже його любимо, він теж нас дуже любить. Дай, Семочка. Утримують десятки собак, Ольга Волкова каже, що це не притулок, а дім великої дружньої родини. У своя історія. Цього собаку звати Нафталін. Він нічого не бачить і не чує. Ця собачка, вона вважалася ненужна хозяевам, і вони її вибросили, дуже старенькою. Ми його назвали Нафталіном, самі розумієте, чому. От, у нас, ми показували його від врачу, сказали, він дуже старенький. Говорить, ну три місяці ми даємо, у нас он вже четвертий рік. Все було добре до 24 лютого 2022 року. Далі обстріли. Ольга говорить, переймалася за тварин, і вони з чоловіком прийняли рішення евакуювати їх. Мы нашли просто заброшенный дом в Первомайской области, и мы переехали туда. Мы забрали с собой всех животных, по дороге забирали брошенных. Перевозили по чуть-чуть, перевозили машиной, у нас сделали из прицепа, сделали будку. Самі своїми руками. Ольга розповідає, було складно утримувати тварин в маленькому приміщенні без комунікацій, тому прийняли рішення повернутися додому. Кореспондентам волонтерка розповідає про тварини, які загинули внаслідок обстрілів, та показує, як уламки снарядів пошкодили вольєри. Коты более спокойно относились к взрывам, к выстрелам. Собачки очень боялись. Мы умирали старенькие собаки от разрыва сердца. Одну собаку осколочные ранения. Мы вышли на, на крики. Она кричала, э, просто разрывала ей животик. Вот так вот попала. Она в крови. Все, она у меня умерла на руках. Это ужасно было. Это собака добрейшей души человек. Милочка. Она была очень добрая. Очень жалко. Вот пролітала і там прямо через будки. Ви віді таким образом і вон дирки, і ось насквозь через будку пролітіла. Живе в притулку самиця єнота Ольга. Врятували її з контактного зоопарку. Живе в окремому вольєрі, харчується овочами, кашами, м'ясом. Тварину разом з усіма також евакуювали в домі, в якому, ну, практично не було ніяких умов, там не було ні газу, ні води, нічого. Землянка, земений пол. Оля, якщо випускали, Оля старалась розкопаряти цей земений пол на півметра в глибину, похоронити там все, що вона знаходила цінного. Під час обстрілів пошкоджена клітка єнотахи. Тварина почувається добре. Оля, просипайся. Доброго ранку. Солому убери, ты должна быть красивая девочка, выходи. Клетка енота, и вот это все было выбито. И там, и тут, все было вокруг. Летало снаряды, вон оно поразбивало, и деревья поломало. Я не знаю, как сюда к ней не прилетело. За словами Ольги Волкової, до повномасштабного вторгнення в притулку проживало більше сотні тварин. Станом на 9 березня залишилось 40 собак, 30 котів. Крім тварин, в Ольги є більше 10 рибок, які вона також врятувала. Ніна Булах, Юлія Філімон, Суспільні новини, Миколаївщина.